قصة ولادة موسى زي ما نعرفه يوسف كان حاكم لمصر مع فرعون وبعد ما مات يوسف وفرعون جي ملك تاني وقال لازم العبرانيين اللي هما اهل يوسف يشتغلوا تحت المصريين بقوه وبعدين جي ملك تاني وقال وقتلوا كل اطفال الذكور اللي مولودين من الشعب العبراني في نفس الوقت هذا ينولد ولد صغير من عائلة عبرانية لكن أمه دساتة وما قالتش انها جابت ولد وباش تحمي ولدها وما يسمح حد صوتها من المصريين حطته في سلة من بين الأعشاب في حافة النهر وقالت لبنتها مريم وراقبي من يجي للسلة بعد وقت بنت فرعون والخادمة متاعها مشول للنهر شبح السلة لقوا فيها ولد صغير يعيط قالت الأميرة محلاه شكله ولد عبراني مريم أختها جت تجري وقالت للأميرة تبي تعطيه لمراة عبرانية تردع وتهتم بيه لها الأميرة يا ريت تناديلي الامراء اللي قلتي عليه مريم مشت لامها تجري وجابتها للاميره الاميره قالت لام مريم خذي الولد الصغير هذا وردعيه واهتمي بيه واني نعطيك كل الفلوس مقابل هذا ام مريم روحت بولدها فرحانه لحوشها وعلمت ولدها وصايا الرب وقامتا كبر الولد ومعاش يحتاج لرعايه امه خدعتا الاميره في قصرها وسماته موسى